Перед початком вишколу учасників розділили на групи. Вони проходитимуть навчання на чотирьох локаціях. До стрільби по готуються учасники першої групи. Інструктаж проводить доброволець Олександр Починок. Першим стріляв 11-річний Олександр Семирко. Спочатку Трохи було важко зорієнтуватися, куди стріляти, але потім я е, згадав, що мені розказували, і попав. Хлопець каже, своїм результатом задоволений. Я зробив п'ять вистрілів і попав в ціль п'ять разів. Мені дуже сподобалося, оскільки це мій перший раз. У ну, мене такі емоції дуже круто. Тактичні навчання для учасників вишколу проводить інструктор Дмитро Хома. Навчає їх тактики ведення бою, тобто переміщення, зміна рук, зміна коліна і тому подібне». Неля Шварчовська – одна з шести дівчат, які беруть участь у вишколі. Їй 12 років, сім з них вона у пласті. Каже, тактичні навчання даються їй нелегко. «Важко саме руками тримати саму зброю, тому що вона є важка. Як розбирати та збирати автомат учасникам Знімає. вишколу показує інструктор Микола Білик. «Ми від'єднуємо магазин, знімаємо зброю із запобіжника до самого низу, передіргаємо затвор декілька разів і можете подивитися, чи немає патронів патронів». Чого навчився під час заняття, показує Давид Дудчак. У пласті він вісім років. Каже, на вишколах був не раз. Тому як поводитися зі зброєю, знає. «Для солдата головне його зброя, тому що це його оборона. Зброю завжди потрібно доглядати, тому що якщо ти її не будеш доглядати, вона буде ржавіти і в деяких моментах вона може тобі не допомогти». На цій локації учасники вишколу вчаться надавати першу медичну допомогу. Їх інструктує Сергій Коновал. Він показує, як зупинити кровотечу. Маркіян Проців каже, на занятті з надання першої допомоги не вперше, сьогодні закріпить почути на практиці. «Сьогодні навчусь надавати першу медичну допомогу людині, яка постраждала під час війни, навчусь накладати жгути, зупиняти кров». Такий військово-патріотичний вишкіл для пластунів проводять вдруге, розповів організатор заходу Богдан Муха. «Щоб вони могли знали, показали своїм друзям, близьким, як діяти в тій чи іншій ситуації, чи це арт-обстріл, чи це повномасштабна війна, щоб вони могли скласти тривожну валізку, щоб вони могли орієнтуватися, де в місті є, скажімо так, укриття. Щоб вони могли знати, як правильно поводитися з зброєю, що можна брати, що не можна брати до рук, щоб вони могли навіть дати відстою». <шворгу>, коли це буде потрібно. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.